всі дизелями, тобто для військових це ідеальна машина. І ще цікава вона тим, що тут є дубль кабіна і може сідати ціле відділення до десяти чоловік. Свій челендж, каже Олександр Собань, передають громаді Кам'янця-Подільського. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Новини на Суспільному, Хмельниччина.